كواكب الترند لا انكم مختلين زميلي مش حاسسوا ما تصنف كاروت زي طه جاري بس انت في البحر غريق حتى لو وصلوا رسالة عمرهم ما يكونوا بارد ده برسي يسكي في لمحة أديب فريد نوعه عفام انا زي الوليد صعب تفهم كلامي في كتابتي سائل ما شفتوش القوة بارفع القافية بإيد بكلامي برح حرر انا زي مفيد بس انا كاسطا فعلا مفيد ما تجيش تعيد بحور كلام مبيخلصش اكيد الكلام كالجديد بس بس يا عم انا ما نسيت ما تجيش تحك في تكساس وانت شاعر بليد عالسطر بليد بس مش قصدي اكيد فهم فهم فهم بس مش قصدي اكيد فهمني يا بولا من تاني نعيد سابقهم بكتير براتي تخدير بساعد الممرضه مني الطبيب عكس عليهم فام فالدوق ده جديد يا عم وانت فاكر نفسك المعيد انا رئيس الجامعه فهطردك اكيد ورق ودروس ميتجي دين التعليم عمال نتعلم استفدنا ايه غير التقطيم لحاربهم بالاكتار راسهم الدفع بيشطار هنا العند يجريهم تتار تكسر بيت فاتوا العشرار يا دمي سيح ويتلخفوشوش قل دو سكول فانا بحرق نفوسهم زي السجارة ففف قد لف كتير فيك تي فابا كام جثه بتترمى فتات دراما ما اكينف شكني في ملحمه عشان يرب خصم على فات لو كسروا الجدار فلسه زي ما زي البين تتعلق بالدبوس التحرون هشفيك بالدموس هكونهم لحم واسيبك دبوس حرقهم الليلادي زي شك الدبوس اه زي حرق البروس دماغي مكنه انتوا عالتروس تبلعوا السوس تترموا للمكوس تتردم هكسوس نفسنا في الفلوس تولع النار فاب, فاب كروس كتبت لباس مش هقولك شور اسحب الكلام هنا سيران السور يغضب عليك بس بس بس انت كتكوت طاطي للحريم اصلك واطي وخسيس شكل مقاطع اليم هنا عالظاهر كافين هجننك واوقعك انت قصادي بهيم متنافسش يالا انت قصادي الوليم واقفل وهيكي عشان رابر فهيم انت مكنه للحفظ وانا بعمل تاريخ اناس كيدز نفخكم اكيد هقتل الماضي I'm I be this baby,